یه همیشه از گلنار استفاده میکنه کنه مرد گاما کچله سیبیل داره پشمای سینه و اونجاشو نمی نمیزنه بوی عرق سگ باید بده جرابشو تا تانوس بالا بکشه یه مرد گاما هیچ وقت پشماشو نمیزنه زنه یه چیکار می کنی بابا بکش بالا بکش بالا آبرومون رفت آبا اول ویدیو یه معرفی چیزی بزاری چی آخه باشه باشه سلام خدمت همه سابسکرایبر های عزیز من بوزوگور استراحت هستم متخصص مردانگی و کلوفتی رو از این مزخرفات که تازه مود شده امروز در خدمت شما هستیم آموزش های مرد گاما ها؟ چی میگی تو گاما که از... هست نه تو شما اشتباه میزنیم محمد جان مرد گاما چند لول بالاتر از مرد الفاست علی اینجوری شما مافرین باشه برو بریم مگه نمیخوای درس بدی؟ آها، آها، بریم، برس. بریم بریم درس اول اینه که یه مرد گاما حتما باید شکم داشته باشه اونم در حدی باید بزرگ باشه شکمش وقتی پایین رو نگاه کرد چیزشو نبینه چیش؟ چیزشو دیگه اون یارو اسمش چی بود؟ چیز آها نکه پاهاشو آره آره آفرین نکه پاهاشو نبینه چیه بابا سیکس بک اینا همه سوسولبازیه بازیه یه مرد به شکم گندشه یه مرد همیشه دست چکشو میذاره رو شکمشو امزا میزنه کدوم آدم سیکس بکتا رو دیدی که دستا دست, دست چک داشته باشه والله بریم سر نکته دوم یه مرد گاما هیچ وقت آروم نمی بلکه جوری با صدای بلند و رضا میگوزه که همه رو به فنا بده اینجوری نه نه نه نه نه نه نه نکته ثوم <متحد> هیچ کس نمیکنه نمی کنه وسط حرف یه مرد گاما بپره چیزه آبا بر... جون این چای پر شده باید خالیش کنیم چه؟ بله همونطور که فرمودم هیچ کس نباید وسط حرف شما خواهی به درد نخوره جفر و من بودم اون ما تحت تو جمع کن بیا دشوی رو باز کن ریدیم به خودمون ما چی؟ آه. آه. آه. آه. آه. بله دوستان البته برزی مواقع اشکال نداره آ. کسی وسط حرفتون بپره خصوصا اگه زورش از شما خیلی بیشتر باشه بگذاریم یه مردگاما همیشه از گلنار استفاده میکنه چی؟ البته برای شستن خودش اه، یه مردگاما کچله سیبیل داره پشمای سینه و اونجاشو نمیزنه بوی عرق سگ باید بده جرابشو تا تانوس بالا بکشه بخشید. تا ناموس باید بالا بکشه بوی لش جوربای یه مرد باید از ده فرسخی همه رو به گاه بده <تصفح> یه مرد سیگار رو با سیگار روشن میکنه و بعد میره زورخونه و ورزش میکنه یه مرد پشت چراق قرمزوانه نمیسته یه ترفه رو برکس میره با موتور تکچرخ میزنه یه مرد هر شب زنه شب <تصفيق> <تصفيق> زشته آقا زشته راست میگم دیگه مردی که نه خوبونه در مرد نیست مردای قدرتمند چایی چای داغ و میکشم بالا خسته شدم بابا اه... چای بفرمایید برسی آه... بابا سوختم چقدر داغ بود من خودت الان گفتیم مرد چایی داغ و هردی میکشم بالا چی من گفتم دیگه به آره آره یه مرد آلفای گامای بیتا باید انگوششو تا دست بکنم تو چیز تو دماغش آره آفرین تو دماغش یه مرد کلاف وقتی او خونه و میبینه بوی غذا نمیاد زنشو سیاه و کبود میکنه یه مرد حتما باید پیجامه و کردی بپوشه کی این شلوارک میپوشن شلوارک واسه بچه باسنی هاست نگه همین همین اخیمونه بارز بچه باسنیه چیز مرد باید کلاف باشه تا همه خواهه کنن چیش؟ چیزش اون صداش صداش، صداش صداش باید کلوفت تو خشدار باشه خنده داشت تشرف بیارید داریم چون میخوریم؟ باشد باشد این درزیش رو نگاه کنید نموسن نمونه بارزه یه مرد تتا. صدا صداشو نگاه کنید واقعا آخه ما هیچ وقت به این آدم پا نمیده نه کلی در و برم دارم میخوا یکیشم بدم به تو؟ چرت نگو بابا چرا بابا؟ تو با شاستی برو همه سوار میشن آبا چیم صدا چیه بابا؟ رو ببینم چی ترنس کذاب یه مرد همیشه همه چی رو به شخماش دایورت میکنه بیبولی؟ شخمت! بیگنا؟ خانداش، اکی دمه دل با اون کار داره نمیدونم، فکر کنم فامینش آقای چیز زاده بود آره چی؟ کلوفزاده؟ یا خدا، کیه؟ هیچ بابا؟ پنش من پارسال دستی ازش قرض گرفتم یه سال پولشو ندادم بهش بگو خونه نیستیم اما نمیره با یه چی بزار کف دستش بگو بقیهش هم میدم دیگه بابا با من که پول ندارم با بابا رو دیگه کلاس هایی میایید میرید گند میزنید تو کلاس آموزشی من اه. بله دیدید؟ طلبکار اومده دمه درش ولی به شخممه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بابا آقای کل ساده به خدا جور میکنم میدم پولتونو جعفه رو با دستای خودم کفن کنم راست میگم بابا یه هفته بهت وقت میدم جدن یه هفته اگه پولموندی با معمول میاندم دارتون افتاد باشه نمیتون گرد مرسی مرسی اینا چیه نشون میدی من برده حتما باید گذاشته رو شو بدی چه کار کنم باید مردم حقایقو رو بدونن دیگه خب ویش کن بله دوستان اشکت ولید کرده به شخمت دلار شده سی تو من به شخم چپم نون شده به شخم راست آجی مهمون اومده نون نداریم جفت رو بفرست بخنه دیگه آخه پول نداریم نون شده چی؟ ای بابا با... خب فعلا بگو نسیه بدن بزن حساب دفتریمون باشه باشه بله دیدید که نون نداریم بازم به شخمم مجخصه <ت autoenza> <toto> چی گفتی؟ هیچ بابا ایچی خب یه خب. مرد گما باید برمست خر کار کنه نه اینکه بشینه پشت کامپیوتر از یوتیوب و این ایستاگرام پول در بیاره واقنک <تصفيق> والا الان اینو به من تیک انداختی ها فکر نکن نفرم میدم چی؟ میخوایی مثل تو هممال بشم ای بابا من قضیه رو بزرگش نکن دلمو موزیش میدم آخه بیرید کار کنید مگوید چیست کار مرد گامای الفا اوف یوسف بس دیگه کوم الفبتو تتصبیدم عربینا شایحات هات گوم شو بیا برو نون بخور مگه جعفر نرفتا چون چرا ولی نونوا گفته حساب دفتریتون پر شده ما جعفر رو کروکون نگه میداریم تا به تو تسیی کنی خب ابن الاله بهتر بابا یه اون کمتر شده میدم از این با یه دیگه نیسیه برمیدارم ایب نداره ولی بذار اول ویدیوم رو تموم کنم بله دوستان اگه میخواید یه مرد قوی باشید به دختلا خودشونو بکشن تا به شما بر سر. دیگه از گشتگی داریم میمیریم این پخ بداره از آلفا و گاما و امگا حرف میزنه ها همه چیست خوب حالا هرچی اون کل نکد و گفتن رو بریزید دور یومش چیز تحویل ملت میده فقط اینو به یاد داشته باشید یه مرد قوی از خودش محافظت میکنه یه مرد قوی تر از خانواده اش دیالوگ خیلی آشنا بوده از کجا کوپی کردی؟ کوپی نکردم اینو خودم گفتم یه مرد قوی از خودش دفاع میکنه و یه مرد قوی تر از دیگرون دفاع میکنه که گفتم؟ او از من یاد گرفتن خوب دیگه، کافیه منمد، اه، میام آه بابا، نه نه نه، ببخشت، اوه ببخشت دوستون تو دوستان تا نیومدم، شمارم به چوخ بدم سری ویدیو رو لایک کنید، سری آفرین منمد، باشو بیا سر سفره آب داریم باشا، شما بفرمه من الان میام بله رفقا، همونطور که حاج اقو و علیه السلام گفتن اگه کامنتی برای گذاشتن ندارید، یه چیه بزرگ کامنت آه کامنت. چی؟ من که گفتم آخه باشه خب بابا یه چی بگید دیگه باشه. بابا دا میتونگرم تو بیا دیگه خدا حافظ.